Doi parlamentari PSD, pe post de postaci ai lui Liviu Dragnea, s-au executat imediat subliniere i au distribuit un mesaj al subliniere f -ului. Doi parlamentari ai celor de la partidul Social Democrat, PSD, au ajuns să fie postaci de lux pentru subliniere F-ul formațiunii, Liviu Dragnea. Este vorba despre doi parlamentari oarecare, ci despre doi oameni cu greutate în partid. Ministrul Aprelui, Mihai Fifor. Sublinierei, pre-subliniere din telecomisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda, doi dintre membrii PSD, au distribuit imediat mesajul postat de subliniereful lor de partid pe Facebook cu ocazia a sublinierei catolic, sublinierei a Florilor. Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea ar vrea să le schimbe pe FIFOR de la prare, iar succesorul său ar putea fi, în mod ironic, chiar Claudiu Manda, conform adevarul În zi de mare sărebetoare pentru CRE subliniere Tintate, PAS subliniere Telecatolic subliniere I-Floriile, Doresc Lin subliniere te. Sănătate sublinierei care tuturor celor care celebrează astăzi această zi, zi sfântă. Sfintele s arbtor să ne fac mai bun sublinierei mai apropiați unii de alții. Un gând bun sublinierei cald, tuturor! Sărăbătorii fericite împreună! A scris Liviu Dragnea pe Facebook. Mihai FIFOR sublinierei Claudiu Manda au distribuit imediat urrile de partid.